وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا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 وذكرناك حق شكرك اللهم كما جمعتنا في حرمك المبارك اللهم كما جمعتنا في حرمك المبارك اللهم اجمعنا في الفردوس الاعلى اللهم اجمعنا في الفردوس الاعلى مع ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا واخواننا برحمتك وفضلك وجودك يا ارحم الراحمين واحلني اللهم اجمعنا في الجنه من غير حساب اللهم اجمعنا في الجنه من غير حساب ولا عذاب اللهم اجمعنا في الجنه من غير حساب ولا عقاب برحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر اعمالنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تُحِبُّ العفوَ فاعفُو عَنَّا اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. والعتق من نيرانك اللهم أعتِق رقابنا من النار اللهم أعتِق رقابنا ورقاب آبائنا اللهم أعتِق رقابنا ورقاب آبائنا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذْرِّيَاتِنَا وَإِخْوَانِنَا مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين ونفِّس كرب المكروبين واقضِ الدين عن المدينين واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفِّق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم هيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدلُّه على الخير وتعينه عليه اللهم اللهم وولي عهده الامين لما فيه خير للاسلام والمسلمين اللهم وفق جميع ولاه امور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم انصرهم نصراً مؤزراً عاجلاً غير آجل اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين منتصرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهما ميتا فانزل على قبره شابيب الرحمات، وافسح له في قبره مد بصره، واجمعنا به في جناتك جنات كجنات النعيم، ومن كان منهما حيا فاطل في عمره، واحسن في عمله، واختم لنا وله الإحسان اللهم إنا عبيدُك بنو عبيدِك بنو إمائِك نواصينا بيدِك ماضٍ فينا حُكمُك عدلٌ فينا قضائك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 جنات اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا اللهم اجعله حجةً لنا بين يديك برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته وتوكل عليك فكفيته واستغف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 اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمدٍ وعلى آله وأصحابِه والتابعين ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين